Introducerar nu från företaget som heter Fregott, mellanmjölk och vispgrädde. Här kommer deras alltså nya produkt. Alla Fisketratt. Varje dag så går jag och tänker: fisk är bra, men tänker man kunna ha en tratt. Tack vare Alas nya fisketratt så kan jag fiska samtidigt som jag håller i en tratt. Det fungerar genom att fiskarna simmar in i tratten. När det väl kommit in kommer de inte ut. Det beror på att, som ni säkert vet, är trattar fiskars naturliga fiende. Och därför kan ni inte simma därifrån. Undvik att äta utrotningshotade fiskar. För en lista på utrotningshotade Kolla baksidan av ditt närmsta mjölkpaket. Kommer till en butik nära dig. Eller inte, egentligen bara gicka nära.